아니요 <목소리> Awanila, oh, itu sepupu aku, Ika. Kami membesar dengan umur yang sama. Biasanya aku di Bandar dan Ika di Kampung. Aktiviti keagamaan seperti perakakan keagamaan, solat Jumaat dan semua aktiviti berjemaah atau berhimpunan di masjid, surau dan rumah-rumah ibadat juga tidak dibenarkan. Perjalanan rentas sempadan negeri juga tidak dibenarkan kecuali untuk tujuan hadir bekerja dan pulang semula ke rumah sendiri setelah terkandas di kampung ataupun di tempat-tempat yang lain. Perjalanan rentas negeri untuk balik ke kampung semasa cuti perayaan Aidilfitri, maaf, tidak dibenarkan. Nampaknya tak dapat balik kampunglah tahun ni. tak macam raya sebelum-sebelum ni. nak sambut raya sama-sama Malam Raya bersama menghabiskan masa dengan video call pada malam raya. Tapi aku tak dapat menghubunginya. Pagi ni aku bangun awal dan bersiap panggilan suara dari ikan dan aku segera menghubunginya. Sorry, pasal semalam jika tak ada sambut ke malam raya silap kuat, orang penuh off wifi Meskipun jauh, kami masih dapat menyambut raya pada tahun ini dengan suka dan gembira apa yang aku dapat belajar daripada pandemik ini tak kira berapa jauh pun kami berpisah namun kami masih ada untuk sama sendiri.